Egentligen väldigt enkelt, det är den fysiska träningen, eh, kosthållet och den mentala motivationen. Allt det tillsammans, de tre sakerna tillsammans, det är det som gör att du kan hitta en bra väg för att må bra. Gå ner i vikt, börja träna, tycka om dig själv, vad det nu må vara för någonting.